شكرا لكم في <تصفيق> واضروني راه الوحدة مريضة راه كنحط اليوم قررت ندير تومه، قزبر، حدوس، كامون، فلفله الحاره، الخل، الحامض، <hesitation> ما مطيشه ديال الحك ولا مطيشه لخرى، أنا غير طنجوريه، بزربه داكشي بزربه بزربه درتو، المهم هاد الشهرة اللولا كنديرو فالحوت هي لي غنديروها هنا، ونا ديونها غنهزها هنا، المهم كيما كتشوفو هادي التومه تنطلي، تنطلع من هنا. ونكمل الجهه الاخرى ايوا صافي الفول فراني طيب والعين تيجي واحد الدنجال ما نغنيكمش الدنجال تنبدلو شويه داك ستيل ديال الزعنوق ياك ياك حايات ما فيش تنسيه هاداك شي لي غالي اللي كنجروب وهذا وهذا وجد شرموره على تي ساعه ديما في الثلاجه عنده ودايره الحلوج ودايره الفريز ودايره كما عارفين ايه المهم انا الحسره تنحمل الواليده مع الصوبه الكرتوز بالراس هو انا راه سان ديبانيو على الوصفات السريعه زعما الطريقه ياك وي حسب زعلوك عاد طلق عاد شويه عاد كل حاجه منك هدي راه تاع زعلو كيعجبني انا ولكن كيعجبني مشوي ماشي <تصفيق> مشوي ماشي مسلوق في الماء والله الدنجرطه الثمن شحال داير الدنجر عندكم الدنجر عندنا شويه كلها طالعه طالع. بربعات الفلفله شيء طالع الوصفه ها ما ياكل ها وصفات سريعه وصفات سريعه حقاش هادي في الكوزينه غير الصوبه كنبغي غير الصوبه شدها سرتها معايا الصوبه نبين بيني وبينكم وداكشي اللي كنت تاكل كنبغي ناكل منه باش ما نحسش بداك الاحساس بانني راني رانيا زعما كناكلناكو يا مسكينة ما كتاكلش داكشي انا في على الخبز نقص شويه من الخبز <سؤال> عرفتي انا من الخبز الصباح جاتك الطريقة زوينة ولا ماشي زوينة زوينة صافي هحنا نبقاو عاد نبقاو حنا عاد نبغيو نسفيت هداك الشيء بصح تقريبي على الوصفات السريعة ولكن كيجي زوين وبغيتي تشقيه هديك القضية ديالها دي دي حيت أنا قطعتو قطعتو هكاك لي بغا يديرو غليظ دوز بالموس هاك تمسيري تفرحي بالموس اذا قطعتيه الله يرضى من قطعته ركاك ياو المهم نستناو نقولو نجيو له الطبق و نديرو عليه زويته ندخلوه على الفرن خصنا تخيطاغن على الطريق شنو هانت شي اختي تصيري لنا شي طبق ديال التردي ولا شنو سميت هذاك ديك ركيه دينو نديرو غربه ولا بيص غرفيسه يا حساب غرفيسه بالحشاو درباويه ان شاء الله نديروه ولكن انا ما نقدرش على ما نقدرش ناكل تخليها <تصفيق> دابا اه راه ما لا صور مولاي من غير توحشكم وبغيت نشوفكم هذا الفيديو ديال نشرب في الفرن هذه ما طلعت عليكم كيما في مشاركه عارف كم، طايل جري جري جري ما كان سريش، لما تنسى لي. وكأنه ما كان ولكن ما كان صور. صحيح؟ هي تبقى يذكر. مول راه له شي ساعه تجيك سالا كتبقايش عاد تقرطي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي أنا ترجمة بزاف غير شوية. شويه شويه زيت يلاه هانصو دابا غادي باش لانه يمكنك ان وصفة ولكن ان تكون مجرد ان تكون مجرد ان تكون مجرد ان تكون مجرد في تكون مجرد ان تكون ها ان تكون مجرد ان تكون خير ان تكون ليه هل تريد ان تجد فقط ان تتحول لك فقط تخلصي فقط لك فقط نيني تاغول ري ليكم كيفاش دايره ايوا وصافي راه كيجي زوين, زوين زوين بزاف خفيف في اصحاب الريجيم كيجي مافيهش بيده ماكاين حتى شي حاجه هزيه بحال كت هزيه شي مخ كتشكلي آه ناشف راه حنا ناشف ماكيجيش مدم باكيجي شارب الزيت هذا ملي كالي هو المهم راه حتى يطيب غادي نمشي للحين الطلبه ويا تنفرخ فالنهار باش ما شاف يوم شي حاجه يا ولاده وديري الحوت اه هكا خس خديو تا هو هذا هو غدا ديال اليوم الفريت اليوم صافي دجاج كاين المهم الواليده ليها في ليها في كاين ولا اي حاجه كان سنو سنو في با المهم استناو الدجاج حتى نشوفوا كيفاش ندير وحدة معسل اللوي الناس اللي مرض تاوما خضره وسلطه الخس والخيار نطحن له و نطيها بحال شكل حاصل ها نعم. الخضرة مع مع الفواكه مع درو مرات مع السفاح الله كيار مع مع دوره فلاصونس خيارو غير خيار ما غاديش ندير فيه ندير في شي نقيطه ديال الخلط راه يا اختي الخلطه وبغاش تباني نقيطه ديال الخلط وصافي ما كاينش السكر سكر منوع هاكا باش الشدات كتنفع ما تبقاش مبازيه غير على العجائن الصحيات معايا ايوا إيوه ها العشر ديال الورقات هاد كرشيها الصوبه ديال العصير إيوه لا ايوا وجدتي كي كيجي شاع اا ايه نه شوف من الوسط ما فيهش حس ديال اليدام تيجي كتعذبي بحال كتزهزي شي نح ايوا المهم غادي نقول لكم بالصحه والراحه وجربوا الطريقه ديال الطنجره في الفراغ راه تجي رائعه بزاف بزاف بزاف الى اللقاء الفيديو الاخر ان الله ما تنساونيش لا جيم ابوني ما كحايه تخسي ما كي كضحكي باقي ما عادكش الدجاج كيجاك جاك زوين ولا ما جاكش ها انت باش تشوفيها المشاليد ديالي ها نتوما إيه واه اه هذه كتاكل شي بونش بالسلامه الله يبارك ليكم